Sziasztok! Én milyen Nármese vagyok. Most már tizedik alkalommal vagyok itt az Anamélnál. A kristálytestólákra járok mindig rendszeresen. Én csak annyit tudok nektek mondani, hogy én egy nagyon súlyos fájnékbetegségből gyógyultam ki. A negyedik alkalom után már nagyon jól éreztem magam. És folyamatosan így, hogy járok egyfolytában. Már gyógyszereimet is lecsökkentették az orvosok és csak néznek, hogy mi történik, hogy hogy, hogy jobban érzem magam, és teljesen meggyógyultam, és, és az a köszönhetem ezt a gyógyulást, úgyhogy én csak ajánlani tudom nektek, hogy járjatok, és rendszeresen csináljátok a gyakorlatokat.